Huomenta kaikille. Mä olen siis Heli Hemilä, Vantaan varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija. Meitä työskentelee tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita suunnittelu- ja kehittämisen tehtäväalalla neljä. Eli meillä on varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle vähän niin kuin omat TVT-asiantuntijat ja sitten AV-suunnitelmiin erikoistunut TVT-asiantuntija vielä lisäksi. Tehdään tietenkin tiivistä tiivistä yhteistyötä työtä tota, koko ajan. Ja mä tosiaan kerron tässä nyt siitä, että miten me on lähdetty näitä uudet lukutaidot kuvauksia ottamaan tuolla Vantaan varhaiskasvatuksen digipedagogiikan kehittämistyössä työssä, äh, ikään kuin viemään, viemään käytäntöön. Noin. Eli me lähdetty liikkeelle ikään kuin asiakirjatasolta ihan siitä syystä, että missä, missä meillä oli tai on oltu, oltu tässä tota, digipedagogiikan kehittämisessä juuri nyt tänä keväänä muutenkin. Eli äh, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oltiin päivittämässä digipedagogiikan ohjelmaa jo oikeastaan äh, reilu vuosi sitten. Mutta sitten tämä alkanut poikkeusaika, korona ja muu, siirsi sen ohjelman valmistumista. Ja se oli oikeastaan vähän niin kuin meidän onni siinä mielessä, että kun nämä uudet lukutaidot, kuvaukset valmistu, niin me tietenkin teilattiin vielä, vielä tätä jo miltei valmista digipedagogiikan ohjelmaa niiden kuvausten kautta. Ja tehtiin siihen aika sellaista mittavaakin muutostyötä. Sen lisäksi meillä Vantaalla on ollut uudistus ja tällä hetkellä työstetään koko kasvatuksen ja oppimisen toimialan TVT-strategiaa. Tässä tavoitteena tietenkin on tämmöinen yhtenäinen oppimispolku ja yhteiset pedagogiset tavoitteet. Ja myös tässä näitä uudet lukutaidot-kuvauksia on lähdetty sinne asiakirjoihin viemään. Kuultiin pohdintaa juuri siitä, mikä meilläkin on ollut mielessä, eli miten, miten se, että kun nämä kuvaukset on aika tämmöinen massiivinen paketti, niin miten ne saadaan tosiaan vietyä sinne käytäntöön niin, että ne auttaa eikä ahdista. Tietyllä tavalla tämä on ollut meillä se, se niin kuin lähtö, lähtöajatus ja Tosiaan meillä, meillä sitten tässä tämä porukka, eli meidän, meidän täällä suunnittelu- ja kehittämisen tehtäväalan asiantuntijat ja toisaalta digipedagogiikassa paljon mukana olleet opettajat, päiväkodinjohtajat ja rehtorit ovat lähteneet ikään kuin pureskelemaan näitä, näitä jo valmistuneita kuvauksia ja miettimään, että missä muodossa ne sitten viedään sinne strategiaan ja muihin meidän asiakirjoihin. Varhaiskasvatuksessa on jännittävät ajat siinä mielessä muutenkin, että ensi syksynä alkaa tämä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, ja Vantaakin on siinä mukana, eli me työstetään myös ihan uutta opetussuunnitelmaa tällä hetkellä. Ja siinäkin me on lähdetty siitä, että, että nämä kuvaukset auttaa meidän henkilöstöä ottamaan haltuun muun muassa sitä ohjelmointia, joka kyllä asiana on ollut näissä aikaisemmissakin valtakunnallisissa asiakirjoissa ikään kuin ripoteltuna sinne ne, ne taidot ja tiedot. Mutta tuota, nyt ensimmäistä kertaa tässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteissa myös mainitaan ohjelmointi ihan sanana. Ja samalla kun me työstetään tätä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelmaa, niin me on päätetty myös päivittää esiopetuksen opetussuunnitelmaa vastaamaan tätä meidän digipedagogiikan ohjelmaa, jonka työstössä taas tosiaan sit ollaan käytetty, käytetty hyödyksi näitä uudet lukutaidot-kuvauksia. No meillä varhaiskasvatuksessa tämä digipedagogiikan ohjelma koostuu oikeastaan kolmesta ö, kokonaisuudesta. Eli siellä on tämä toiminta, joka jakautuu toiminnan periaatteisiin ja käytännön esimerkkeihin. Sitten on toimintaympäristö. Ja tässä kohtaa me on ajateltu, että tämä ohjelma on päivittyvä ö, asiakirja, jossa huomioidaan kaikki toimintaympäristön muutokset. Eli meillä Vantaalla on menossa, menossa uuden ohjausjärjestelmän rakentaminen varhaiskasvatukseen, ja se tulee tietyllä tavalla muuttamaan tosi paljon tässä digitaalisessa toimintaympäristössä. Ja myös niin kuin halutaan, halutaan, että tämä meidän ohjelma ikään kuin elää ajassa ja, ja huomioi ne muutokset, joita toimintaympäristössä tapahtuu. Ja sen lisäksi täällä on vielä osaamisen kehittämisen osio. Ja ennen kaikkea nyt nämä uudet lukutaidot kuvaukset on ollut hyödyksi tässä meidän toimintaosiossa. Eli me ollaan yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu kymmenen toiminnan periaatetta, joissa on yritetty juuri pureskella tietyllä tavalla näitä, näitä uudet lukutaidot kuvauksia sellaiseen muotoon, että ne, ne on ikään kuin helposti äh, silmäyksenomaisesti kaikkien otettavissa haltuun. Eli varhaiskasvatuksessa ainakin niin osaamisessa on aika isoja eroja ja edelleen osalle tämä digipedagogiikka, mediakasvatus, TVT-taidot, ohjelmointi, tuntuu aika vierailta asioilta ja sitä pohditaan kovastikin, että miten näitä lähdetään viemään käytäntöön vaikkapa alle kolmenvuotiaiden ryhmässä. Ja sen vuoksi me on pyritty juuri siihen, että meidän periaatteet olisivat sellaisessa innostavassa, helposti lähestyttävässä muodossa. Sen lisäksi me on koottuneita erilaisia käytännön esimerkkejä jo nyt tässä vaiheessa. Eli erilaisia ikään kuin hyvän pedagogisen toiminnan käytännön kuvauksia sieltä kentältä. Me on katsottu niitä uudet lukutaidot-kuvauksia ja, ja sitten etsitty, etsitty semmoisia ihan käytännön toteutuksia jo nyt tässä vaiheessa, jolloin me avataan koko henkilöstölle sitä, että mitä se ihan käytännössä tarkoittaa nämä meidän, meidän digipedagogisen toiminnan periaatteet. Meidän tässä digipedagoginen toiminta Vantaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on siinä ohjelmassa tiivistetty tällä tavalla. Eli me on haluttu nostaa sieltä esille tämä lapsen osallisuus, aktiivisuus ja tämä uutta luova työskentely. Eli tässäkin me koetaan, että, että täällä näkyy, näkyy tämä juuri esimerkiksi tämä mediakasvatuksen näkökulma, joka tietyllä tavalla myös meillä Vantaalla on ollut vähän paitsiossa. Sitten varhaiskasvatukseen aina liittyy se, että toiminnallisuus ja leikki pitäisi olla siellä läsnä. Ja meillä tässä digipedagogiikassa lähdetäänkin siitä, että näitä välineitä lähtökohtaisesti käytetään toiminnallisesti ja leikillisesti ja yhdessä. Ja vuorovaikutustaidot ovat sen mukaisesti tärkeässä osassa sitä toimintaa. Me huomioidaan koko ajan se, että TVT-taidot, mediakasvatus ja ohjelmointi limittyy tiiviisti yhteen. Ja tämä meidän, meidän ää, tota, näkemyksen mukaisesti välittyy tosi hienosti myös näissä uudet lukutaidot-kuvauksissa. Siellähän on paljon sellaisia kuvauksia, jotka ikään kuin... On aika samoja, samoja tuolla vaikka TVT-taidoissa ja mediakasvatustaidoissa, kun puhutaan juuri siitä omasta tuottamisesta ja tekemisestä. Ja totta onkin, että, että tuntuu välillä vähän keinotekoiselta edes jaotella näitä, näitä eri asioihin, kun ne kuitenkin kaikki limittyy ja linkittyy yhteen. Ja sitten vielä, vielä se ajatus siitä, että, että niin kuin varhaiskasvatuksessa kaikki ja, ja asiat, niin, niin ne limittyy yhteen. Meillähän ei enää sellaista erillistä tuokiopedagogiikkaa tietyllä tavalla ole, vaan, vaan puhutaan tämmöisestä koko päiväpedagogiikasta ja siitä, että miten, miten niin kuin näitä asioita tuodaan siellä, siellä ihan kaikessa toiminnassa esiin. Parhaiskasvatuksessahan tosi monet esimerkiksi mediakasvatusteot on sen tyyppisiä, että tartutaan niihin lasten aloitteisiin, käydään keskustelua lasten kanssa, ruvetaan rakentamaan erilaisia projekteja sen perusteella, mistä ne lapset on kiinnostuneita ja mitä asioita he tuo esille. Eli tämä digipedagogiikka käytännössä voi näyttäytyä hyvin erilaiselta eri ryhmistä, ryhmistä riippuen siitä, että minkälaisista asioista juuri ne lapset on kiinnostuneita ja minkälaisia asioita juuri he tällä hetkellä tarvitsevat siihen kasvun, kasvun ja oppimisen tueksi. No, Tässä on tosiaan nämä meidän, meidän varhaiskasvatuksen digipedagogiikan kymmenen periaatetta, jotka, jotka ollaan muodostettu vähän tämmöisen huoneen taulun mm, ikään kuin muotoon. Eli tuossa tuleekin ensimmäisenä heti tämä, tämä vuorovaikutus opettele yhdessä muiden kanssa. Me on avattu sitä siinä ohjelmassa vielä tarkemmin. Eli tässä, tässä on nostettu esille sitä, että kun opetellaan asioita, niin opetellaan yhdessä lasten kanssa, tiimin kanssa, oman työyhteisön kanssa. Ja toisaalta hyödynnetään meidän Vantaan TVT-osaamisverkostoja. Eli meillä on, meillä on jokaisessa päiväkodissa TVT-tukihenkilö ja sitten tuutori, joilla on vähän erityyppiset roolit tässä oman työyksikön digipedagogiikan kehittämisessä. Sitten toisena periaatteena on tämä lapsen osallisuus ja sen mahdollistaminen. Tässä haetaan, haetaan sitä, että tarjotaan lapsille ikään kuin moninaisia tapoja ilmaista itseään, osallistua ja vaikuttaa. Toisaalta voidaan hyödyntää myös tätä digitaalisuutta ihan tämän niin ilmaisun tukena. Eli hyödynnetään näitä, näitä moninaisia mahdollisuuksia, mitä digitaalisuus tarjoaa siihen, siihen ö, oman ilmaisun tukemiseen. Arjen teknologiaan huomion kiinnittäminen on ihan semmoista lasten kiinnostuksen herättelyä tätä teknologiaa kohtaan. Niin, että keskustellaan lasten kanssa siitä teknologiasta, jota päivittäin on käytössä. Tutkitaan sitä, pohditaan, miten ne eri asiat, laitteet toimii, joita siellä, siellä tota, toiminnassa on käytössä. Ja tehdään erilaisia havaintoja teknologiasta myös vaikkapa retkillä. Sitten digivälineet mukaan tutkimiseen, leikkimiseen ja liikkumiseen. Eli tässä näkyy myös tämä meidän varhaiskasvatuksen tietynlainen koko pedagogiikan ajattelu, eli se, että oppimista tapahtuu kaikkialla. Tartutaan niihin lasten kysymyksiin, kannustetaan pohtimaan, kuvailemaan omia ratkaisuja, autetaan lapsia etsimään tietoa, eli sillä tavalla tulee tutuksi myös tämä, tätä tiedon hankintaa, hallintaa. Otetaan näitä laitteita myös osaksi leikkiä, eli, eli tuodaan vaikka... Erilaisia. Tuossa oli hieno, hieno esimerkki erästä ryhmästä, jossa he olivat leikkineet tämän Marsiin lähteneen tutkimusprojektin innoittamina tutkimaan, tutkimaan Marsia ja sitten luoneet hienoja leikkimaailmoja, joissa, joissa oli käytetty digivälineitä tosi kekseliällä tavalla sen ikään kuin sen Mars-ympäristön luomiseen. Tämä liittyy tähän, toki tähän seuraavaan periaatteeseen myös, eli tähän luovuuteen ja rohkeasti kokeiluun. Me halutaan kannustaa meidän henkilöstöä tosiaan kokeilemaan asioita, vaikka epäilyttäisikin se, että osaako itse. Eli tietyllä tavalla tämä tutkiminen, kokeilu tulisi osaksi sitä toimintaa myös sitä kautta, että lasten kanssa yhdessä mietitään, miten näitä laitteita, välineitä, ohjelmistoja otetaan käyttöön siellä toiminnassa. Mediakasvatuksen roolia ja osuutta mekin pyritään tuomaan esiin vahvemmin. Ja yksi tosi tärkeä asia on se, että meidän henkilöstö tiedostaisi sen roolinsa mediakasvattajana. Lasten mediamaailmasta kiinnostuminen, siihen myönteinen suhtautuminen vie jo tosi pitkälle. Samoin se, että lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin ja sitten kokeillaan yhdessä niitä erilaisten mediasisältöjen tuottamista. Ohjelmointi. Meillä on, meillä on Vantaaalla kasvatuksen ja oppimisen yhteishanke, robotiikan oppimiskeskus, joka tietyllä tavalla pyritään nyt tässä, tässä seuraavien vuosien aikana tiivistämään robotiikan oppimiskeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Ja lähdetään pohtimaan, pohtimaan myös sitä, että miten tätä oppimiskeskusta, miten se palvelisi paremmin nimenomaan varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskenteleviä. Mutta se ei tietenkään ole se pelkästään se, mitä me tehdään, vaan me tämän meidän digipedagogiikan ohjelmassa kannustetaan tässäkin henkilöstöä tutkimaan ja pohtimaan yhdessä lasten kanssa sitä, että miten se teknologinen maailma oikein toimii. Tehdään huomioita havaintoja ympäristön, ympäristön ohjelmoidun maailman ominaisuuksista keksitään omia laitteita, omia pelejä, tutustutaan niihin pelien toimintaperiaatteisiin, tämän tyyppisiin asioihin, minkä kautta se ohjelmointi on jo läsnä näiden hyvin pientenkin lasten elämässä. Sen lisäksi meillä ylipäätään nyt pedagoginen dokumentointi on kehityksen, tai tämmöisen niin No, toiminnassa keskeisenä, ja me pyritään myös siihen, että tämä digitaalisuus tukee ja palvelee sitä. Me ollaan myös koko henkilöstölle suunnattu lisätietoa näistä yhteisistä pelisäännöistä, tekijänoikeuksista ja, ja tota, Meillä on ollut yhteisiä koulutuksia, koulutuksia meidän TVT-verkostoille, eli, eli sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ja toisen asteen, asteen näille tutor ja Ja suunnitellaan ensi syksyllä vielä niin lisäkoulutusta lisä tästä teemasta, koska se on noussut meidän henkilöstöltä esiin aiheena, josta he kaipaavat lisätietoa. Eli tämä on myös, myös sellainen näkökulma, jota tuodaan, tuodaan esille, paitsi tietenkin niin kuin näiden kaikkien kuvaus- ja julkaisulupien ja tämän tyyppisten äm, parissa, mutta myös sitten, myös sitten tosiaan näiden tekijänoikeuksien ja, ja näiden näkökulmasta. Ja nimenomaan niin, että ne tulevat myös lapsille tutuksi ihan pienestä pitäen. Opetellaan siihen, että kysytään myös lapsilta lupa asioihin ja, ja tota, ei pelkästään huoltajilta, vaan, vaan mallitetaan myös omassa toiminnassa siten, että miten näitä tekijänoikeuksia muita tulisi huomioida. No ensi, ensi vuodelle tai mitä seuraavaksi ylipäätään on, on meillä luvassa, niin on tietenkin tämän meidän digipedagogiikan ohjelman jalkauttaminen. Se työ on aloitettu jo, eli, eli meidän johtamisen ja osaamisen kehittämisen rakenteissa tätä ohjelmaa on esitelty ja sen työstämistä jatketaan edelleen nimenomaan näiden käytännön esimerkkien kautta erilaisten osaajaverkostojen avulla. Tavoitteena on saada esille jo ne meidän hyvät käytännöt, joita siellä ihan varmasti isossa kaupungissa löytyy paljon. Mut me on haettu myös hankerahoitusta sekä varhaiskasvatukseen että esi- ja perusopetukseen. Ja tavoitteena meillä olisi se, että me päästäisiin pilotoimaan tarkemmin näitä uudet lukutaidot-kuvauksia eri ikäryhmät huomioiden. Eli tässä, tuon, tässä otettaisiin huomioon sitten vielä, vielä ehkä entistä paremmin nämä alle kolmevuotiaat ja toisaalta sitten taas eskarit, ja tietyllä tavalla myös pohdittu tätä, että miten tämä kaksivuotinen esiopetus suhteutuu, suhteutuu näihin kuvauksiin tässä meidän toiminnassa. Ja tässäkin tavoitteena on se, että me saadaan ne hyvät käytännöt esille ja jakoon innostavalla tavalla. Tuosta me jo mainitsinkin tästä robotiikan oppimiskeskuksen varhaiskasvatuksen yhteistyöstä, eli se on, se on myöskin sen tyyppinen sen tyyppinen teema, jota, jota tässä jatkossa kuljetetaan mukana. Ja näitä uudet lukutaidot osaamisen kuvauksia on hyödynnetty jo nyt osana koulutussuunnittelua ja jatketaan, jatketaan niiden hyödyntämistä siellä, siellä varmasti myös jatkossa.